для мене оця вся операція Харківська воно було ще тісно пов'язане з нашою з власною операцією це с 1 ти мені писала що ти а, вітаєш мене з перемогою це не перемога а, це тільки проміжний етап я Давай, зараз детально дякую. почну а, нагадаємо, глибачам, що 1XB – це букметерська російська компанія, яка раптом під час війни отримала ліцензію на роботу в Україні. Хоча ми говорили про санкції, про конфіскацію майна, а росіяни зайшли, зайшли і тут почали збирати не тільки бабло, бабло – це другорядне, хоча й це важливо, вони почали збирати дані та, у кожного. І отут справді питання в тому, як вони цю ліцензію отримували дивися це набагато гірше ніж можна уявити перш за все в чому сир в колишні фсбшники і кіберполіція Росії відкриває контору знаходять людей які допомагають їм окрити знаєш як в Рашці ми там дамо тобі калим а ти нам все порішаєш угу. тут не Рашка Інший момент: вони між того, що згідно чинного законодавства, це оператор є азартних ігор і може отримувати персональні дані Українці згідно закону України. Більш того, вони збирали ще й банк тут відчиняти свій для ну, бетінгових цих всіх операцій. А, дивися, нас багато хто казав, да ви заказушники, там якісь тут кого там ні, які не приписували, на кого я працюю. Якщо що розрахунковий номер а, військової частини, де треба надавати благодійну допомогу, я дам тим, до кого мене приписували, хай туди насилають. Або ж а, машинами, пікапами нормальними, дизельними, повнопривідними багато треба. Ми боремося не за те, щоб російські бізнеси заволодівали даними українцями, щоб ФСБ і Гру могли проводити в свої акції провокації. Дивіться. Свій час нас попрекали в 2017 році, що ми були одними з хедлайнерів виганяння з шляхом санкцій соцмереж, таких як ВКонтакті, однокласники. Головне це був Яндекс. Наша ці, бо це була мапа, електронна пошта, таксі, все це давало ключі до нашої безпеки персональної кожного. Ми домогли тоді санкції РНБО ще притручинові. Тоді нас багато хто не зрозумів, і багато хто казав, що. Яка там національна безпека, це я повтратив там СММ роботу, тому подібне, але, як показує час, ми довели свою правоту з Яндексом і Накласниками. Ми наголошуємо на повному очищенні України від російських сервісів, які б вони не були. Дивіться, однією з найбільших небезпек є якраз спецоперація гру і ФСБ по заведенню на український ринок гральний. Низки компаній російського грального бізнесу. А таким оператором має за законом бути до, доступна дані про їхніх росів. Просто їдь собі, гру і ФСБ на халяву отримують особисті дані всі, хто програв якусь копійку. І грамани це ті самі наркомани. Ви отримуєте наслідки, які будуть це церакти, це коригувальники вогню, це агентура, яка, ну, в принципі, знаєш, є чотири методи вербування гру людей. Перший це підкуп, раз. Другий це шантаж два. Тут підходить, да. Третє це є там ідеологія. І четверте це жалість до співробітника гру. Ось ну, такі бувають. А четвертий момент: те, що ми публічно довели, що оператор 1 збет в Україні реально підконтрольний російським бенефіціарам. Саме це стало швидко позбавленням його ліцензії. Вони втратили. Тут надо сказати велике дякую Країл і Бюро економічної безпеки. Звісно, ми хочемо подякувати РНБО, СБУ, Мінфіну та іншим організаціям, які входять в РНБО в рішення внесення санкційний список, але бо санкції – це найбільш надійний шлях, щоб їх не було. Проте нема кому казати «спасіба», поки що. Вони щось чухаються. Ми вважаємо, що російські оператори грального бізнесу, казино, мають бути під санкціями в РНБО. Не тільки їхні юридичні особи, а й фізичні. Це надійний шлях нашого захисту бо ці москалі можуть приїхати в Україну потім і намагатися відкрити якісь інші Давайте ми не будемо говорити тільки про ДНХБ мене мета наприклад щоб в Україні змінився такій компанії надавачі поглух той же саме 1С багато питань до нього є той же самий бабаков купою обленерго і готелями той же саме Альфа-банк теж питання виникають багато Да, в ряд інших, загалом, ну, Вірка Сердючка правду казала, геть з України маскальник Росія. Right. Головна мета: наша країна має стати повністю непрозорою для розвідки агресора на весь час. От тоді це буде велика частина перемоги. Ми, якби, їх забрали ліцензію кабін пише що ми будемо забирати ліцензії вносити список там російських операторів на ринку я відкриваю цей список який каже Шмигель а там нема вдиною не, збити не. я о, найближчими днями напишу пост де виносу а, ті компанії які афільовані з трьома громадянинами типу Кіпру яких треба загнати під санкції і підкажу пану Шмигелю я хочу публічно звернутися через тебе до а, Тимчасово виконуючого обов'язки голови Служби безпеки України, пане Малюка. Пане Малюк, у вас є підлеглі з департаменту економічної контррозвідки, з департаменту кіберінформаційної безпеки. Будьте ласкаві. скажіть їм, що час курва працювати. Вже довели до вас, що це Кацапи. Внесіть ті гадів, будь ласка, в санкції. Це ж стосується мінцифри, які можуть це зробити, і мінфіну які щось не розуміють мені дуже цікаво до цієї пори чого у нас якось так е, трапляється що хтось намагається працювати да робить за них їхню роботу а інші даже в пуп себе не дихають і нічого не роблять ну що ж це таке хлопці У нас в країні війна чи що мене цікаво що мало співробітників ФСБ СБУ загинуло я до цієї пори пам'ятаю як в перші дні війни в Мелітополі тримали СБУшники оборону в себе в обласному ну в цьому о, в відділенні все і героїчно тримали Скільки пацанів з СБУ воювали звичайних слідаків воювали під Ірпінем і як воювали і не боялись нікого вашу мать Ну вже пора діяти вже хватить гратися в ігри в бізнесі тому подібне валіть ви цих москалів скрізь де можете тим більше вибачте, можна по-різному ставитись до нашого верховного головного але критики ні від кого не лунає скільки нас війна і все ж таки це наш верховний головнокомандувач. під час Дня Незалежності з публікою енспресою спілкувався було задано питання про Ден енспрес що він сказав невикладно розібратися з усім російським бізнесом це що не виконання наказу головнокомандуюча під час війни тоді це вже стаття Ну якщо ви каноном військового часу просто зрозумієш якось мене трошки я так розумію що і це якось все імпотентно інше питання до депутатів народних Чому вони сидять чухають репу і нічого не роблять з цьому питанні з свого боку вони ж в профільних там комітетах знаходяться чимало розголосу буде вже вся країна знає що макарукні ні ексбет Xbet InformNapalm воює і все плохо ну знаєш і всі слід сидять такі а ми котики ми сховаємося ні такого не буде